Monet asian valtiot on asettaneet päämääräkseen sen, että ne saisi yliopistojaan kansainväliseen ränkkienlistoille sadan parhaan joukkoon. Harvat on kuitenkin onnistunut siinä. Ja asian yliopistot kritisoivatkin sitä, että näissä, näillä listoilla arviointikriteerit suosi länsimaisia englanninkielisiä vauroita maita. Ja ne toivookin että näitä kriteerejä muutettaisiin niin, että ne ottaa enemmän huomioon alueellisia eroja. Erityisesti on kritisoitu sitä, että nämä listat painottaa kansainvälistä julkaisemista, mikä on vaikeaa maissa, joissa ei käytä niin paljon englantia akateemisessa ympäristössä, ja myöskin joissa akateemisen kirjoittamisen perinteet ja tyylit on hyvinkin erilaisia kuin angloamerikkalaisissa maissa. Ja listoilla pärjäämistä haittaa myöskin se, että monet Aasian yliopistot keskittyvät enemmänkin opetukseen kuin tutkimukseen. Muualla on myöskin vaadittu sitä, että näissä kriteereissä otettaisiin huomioon akateemisen vapauden kunnioittaminen.